السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيكم عبد الحميد حشاد من تنورة الحريج المصري عودة جديدة ودرس جديد ان شاء الله احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات يا جماعة عن الكمبيوتر بشكل عام واتكلمنا وعرفنا ان الكمبيوتر بينقسم الى اربع اقسام قلنا الوحدات وهي وحدات ادخال وحدات تخزين وحدات معالجة وحدات اخراج وعرفنا الوحدات دي كل واحدة على حدى كل واحدة من الوحدات دي عرفناها على طب النهاردة يا جماعة هنتكلم بشكل اخص عن الدسكتوب بمعنى هنتكلم عن سطح المكتب اللي هو ده تمام؟ لما نتكلم يا جماعه عن سطح المكتب في عندنا حاجات اساسيه عند تنصيب اي نظام ويندوز بتكون الحاجات دي موجوده عندنا الحاجات دي زي ايه؟ كالاتي عندنا الكمبيوتر ماي كمبيوتر عندنا, عندنا الكنترول بانيل عندنا الكنترول عندنا الريسايكل بن تمام دي الحاجات الاساسيه اللي بتنزل معايا هي والماي تمام دي الحاجات الاساسيه اللي بتنزل معايا في الويندوز بتاعنا اما باقي الاشياء الاخرى هي اشياء يعني تقليديه اختياريه وليست إجباري الحاجات دي احنا اللي بنصفها بانفسنا، اما الحاجات دي الخمس اشياء دول بينزلوا معانا في السيستم بتاع الاصدار، طيب دي شغلها ايه؟ ودي شغلها ايه؟ ودي ودي ودي،, ودي. احنا النهارده عشان نتصفح الكمبيوتر بتاعنا. ونعرف الساعة التخزينية بتاعتنا ونوصل للملفات الخاصة بتاعتنا او الملفات العادية على اي جهاز كمبيوتر لازم بنتعامل مع الكمبيوتر عن طريق الماي كمبيوتر اللي هي دي انا النهاردة علشان اقدر اوصل لملف معين جوة كل اللي هعمله ان انا هادوس على الماي كمبيوتر دابل كليك. هدوس عليها دبل كليك طيب احنا جماعة بدئين من البداية بدئين من البداية يعني يعني مش عايز يعني حد يقول لي ايه عمل انت بتعمله ده اللي انت بتقوله ده لا في ناس ما وصلتش للكلام ده وهنا اتفقنا ان احنا هنبدأ من الصفر هنبدأ من الصفر ومع بعض واحدة واحدة ما فيش حد بيجري ورانا جماعة طيب أنا النهاردة عشان أفتح الماي كمبيوتر دي أو أفتح أي فايل موجود عندي إيه اللي يحصل في طريقتين إما بدوس عليه دابل كليك وإما بدوس عليه كليك يمين وأقوله أوبر يعني أنا عايز أفتح الملف ده إما أدوس عليه دابل كليك أو كليك يمين وأقوله أوبر الكليك يمين يا جماعة والدبل كليك معناها ان انا بدوس عندى فى الماوس زرارين زر يمين وزر شمال ثواني تمام عندنا الماوس يا جماعه الريم زر يمين زر وزر شمال تمام هذا الماوس بتاعنا يا جماعه عندنا زر شمال اللي هو ده زر اليمين اللي هو ده والبكره اللي في النص دي إيه. طب شغلهم ايه يا جماعه قلنا ده للاختصار وده للقوائم المندسه تمام ده زر الاختصار وده زر القوائم المندسه معنى ايه هقول لك معناه ايه معناها لو انا هنا هفتح ده دابل كليك يعني هدوس على الزرار مرتين بسرعة اللي هو الشمال هدوس مرتين بسرعة كده يبقى ده اختصار احنا كده اختصرنا طيب لما جن لما نيجي انا افتح انا بالكليك يمين او الزرار اليمين هدوس هيطلع لي قائمون داسلة اللي هي لما هدوس كليك يمين هختار اوبن منت ماب نتورك درايف ديسكونكت نتورك كريت شورت كات ديليت رينيم هيقول لي انت محتاج ايه انت انت جبت لي قائمه منسدله انت جبت يعني زر اختيارات انت عايز مني ايه بالظبط عايزني اعمل لك ايه تقول له اوبن مانج ماب نتورك درايف ديسكونكت نتورك كريت شورت كات اللي انت محتاجه يبقى ده الفرق بين الكليك يمين والكليك شمال طيب خلصنا من القصة دي طيب لما لما نعوز نوصل لحاجه جوه هنجيبها وهنشرحها بس لما نفهمها كلها مع بعضها بنفس الطريقة كنترول بانل نفس الوضع ونفس الطريقة الماي كمبيوتر اتفقنا ان احنا لما نعوز نوصل لملف خاص او ملف عادي صور افلام فيديوهات قران ام بي 3 اي ملف لينا خاص بيبقى جوه في المايك كمبيوتر بتاعتي لان المايك كمبيوتر بتاعتي هي الساعه التخزينيه هي الساعه التخزينيه اللي بيتم فيها التخزين والمعالجه بيتم فيها التخزين والمعالجه بيتم فيها التخزين والمعالجه, فيها التخزين والمعالجة. تمام يا جماعه تمام طب احنا هنا بقى هنيجي على السيستم بتاعنا ضبط السيستم بتاعنا والتحكم في اضافه البرامج وفي ازاله البرامج كنترول بانل يا جماعه شغلها هي لوحه تحكم هي لوحه تحكم بتحكم في الجهاز بجميع الامكانيات بجميع الطرق بشتى الاشكال يبقى كنترول بانل بنتحكم في الكمبيوتر بجميع اشكال التحكم اللي انت تتخيلها لما نيجي نفتحها يا اما دبل كليك يا اما كليك يمين وتقوله له اوبن اوكي يا جماعه وهنوصل جوه الكنترول بانل وهنشرحها واحده واحده طيب يبقى قلنا دي شغلها تحكمات كل التحكمات اللي انت تتخيلها في نظام الكمبيوتر في السيستم بتاع الكمبيوتر في البرامج المضافه في البرامج اللي مع النسخه نفسها في كل حاجه يا جماعه سيستم الكمبيوتر كله في الكنترول بانيل دي هي عصايه التحكم هي الدركسيون تمام؟ تمام طيب نجيب دول بقى كده في جنب كده طيب النتورك دي بقى النتورك دي اصلا يعني النتورك أصلا معناها إيه النتورك معناها الشبكات معناها شبكة، معناها إيه يا جماعة شبكة، أي مسؤولة عن نظام الشبكات في الكمبيوتر بمعنى أننا عن طريق النتورك بشغل الانترنت بعمل شير الملفات بفتح جهازي شير على الشبكة وعن طريقها بقدر أبرمج أي جهاز خارجي عن طريق النت وورك وهنشرح ديت برضه بطريقه سلسه إن شاء الله. وقلنا الفتح يا إما كليك يمين أوبن يا إما دبل كليك شمال. هنا الريسايكل بن الريسايكل بن يا جماعه أنا يعني الريسايكل بن مش مستاهل شرح فبس إحنا هنشرحها شرح تفصيلي برده. الريسايكل بن اللي هي سله المحذوفات. باللغة العربية سلة المحذوفات تمام في عندنا يا جماعة طريقتين للمسح في عندنا طريقتين للمسح في طريقة بمسح بيها اللي همسحه مقدرش ارجعه تاني يعني أقعد في دماغي كده ان في طريقتين في طريقة امسح بيها معادش يرجع تاني وفي طريقة امسح بيها اقدر ان انا اعمل له ريستوري تاني ازاي يا جماعة الكلام ده؟ هقولك ازاي احنا لما هنعمل ملف مثلا هنعمل فايل هنا يعني مثلا وهنسميه مثلا <hesitation> أه، الحريف مثلا المصري وهنسيبه كده في طريقتين في طريقتين يا جماعه الطريقتين هما الطريقتين قلنا الطريقه الاولى ان احنا بنمسح بطريقه معينه الطريقه دي لو مسحنا بيها ما بنقدرش نعمل له تاني تمام الطريقه دي هنشرح الطريقه الاولى الاول اللي هي طريقه المسح ونعمل له تاني هنمسح بالطلي... بالطريقة التقليدية والطريقة العادية جدا يعني احنا هنمسح ده أو هندوس على زر delete من الكيبورد او كليك يمين ونقول له delete هيدني رسالة تحذيريه يقول لنا انت عايز تمسح ولا مش عايز تمسح انت هتمسح اللي انت هتمسحه هيروح في الريسايكل بان بقول لك Are you sure you want to move this folder to the recyclable بقول لك انت متاكد ان انت عايز تمسح الفولدر ده الملف ده على العموم هو هيروح فين هيروح للريسايكل بن يقول له نعم يقول له لا انا هقول له نعم تمام طيب الملف الثاني احنا عملنا نسختين يا جماعه نسخه الحرف المصري ونسخه الحرف المصري كوبي 2 تمام طيب في كوبي 1 هنا تمام طيب احنا مسحنا الحريف المصري العاديه راحلنا فين على رسيكل بن تاني يا جماعه هندوس على زر ديليت من الكيبورد او من القائمه المندسلة هندوس كليك يمين على الفولدر بتاعنا وهنختار ديليت قال لي ار يو شور يو بونت تو موف ذيس فولدر انت متاكد انت عايز تمسح الفولدر ده تو ذا ريسيكل بن وتبعته للريسيكل بن يا نعم يا لا معناها ايه يوصل ريسيكل بيننا؟ هنفهم دلوقتي هنقول له يس طيب الطريقه الثانيه بقى هنجرب على الملف ده احنا عملنا هناك ملف كوبي تو وملف عادي خالص اللي هو الحريف المصري بس مش نسخه تانية والنسخه اللي بعديها طيب الاثنين التانيين هنقدر نرجعه وهقول لك ترجعهم ازاي اا <تصفيق> عايزين نمسح دي ونمسحها ما ترجعش تاني كل اللي عليك ان انت هتدوس على زر شيفت تمام وهتدوس على ديليت لاحظت ايه اللي حصل هقول لك ايه اللي حصل احنا هنخش الاول ونرجع ملف مله مسحه هنرجع ملف من اللي اتمسحوا الملفين اهو تشوف لما نعمل رستوري هنحددهم كده اهو وهندوس كليك يمين ونقول رستور. ريستور اتمسحوا من هنا لان طلعوا مكانهم تاني اهم طلعوا مكانهم تاني. بقى عندنا الثلاث ملفات زي ما هم رجعوا تاني. طيب احنا هنفضل نسيكل بين بتاعتنا شوف الفرق هوريك الفرق في الاشاره هتعرفها من غير ما تفكر انت دوست او اللي كان بيمسح وانت قاعد جنبه ده شيفت او داس هوريك يعني حاجه صغيره لما نيجي ندوس هنا كليك يمين ونقول له ديليت هيطلع لنا دي كده هنسيبها على جنب طب لما نيجي هنا كده ونقول له شيفت وديليت ايه الفرق بين الرسالتين يا جماعه ايه الفرق بين الرسالتين في هنا في الرساله التحذيريه اللي بيقول لك هيروح على الريسايكل بن حاطط لك الريسايكل بن سله المحذوفات طيب في الناحيه التانيه اللي هيتمسح مش هنقدر نرجعه تاني عامل لك جنبه اكس بالاحمر عامل لك اكس علامه خطر انت هتمسحه ما عادش هيرجع تاني انت هتمسحه ما عادش هيرجع تاني طيب فهمنا الموضوع ده؟ طيب فهمنا الموضوع ده <تنقل> خلاص تمام خلاص كده تمام نيجي بقى هنا على ماي دوكمنت اللي هي وانت بتنزل نسخه الويندوز بتسميها بالاسم بتاعك الاسم الخاص بيك انا مسميها حشاد على اسمي آه معنى عام هي بيبقى اسمها ماي دوكمنت بس لازم وانت بتنزل النسخه لازم يبقى اسم الجهاز اسم معين عشان لما الاجهزة بتبقى باسمها بي... بيندرج تحت اسم واحد لو شغالين على شبكة انترنت بيعملوا مشاكل مع بعض يعني لو جهاز شغال انترنت على شبكة محلية واحدة وفي جهاز تاني نفس اليوزر يعني نفس الاسم بتاع الكمبيوتر زي مثلا حشات في جهازين اسمهم حشات في جهاز فيهم بيقف ما بيشتغلش انترنت فهي دي النظريه بس ان الشركه وانت بتسطب الويندوز او بتنصب الويندوز بتطلب منك انت تعين اسم معين للاصدار بتاعك او للويندوز بتاعك طيب الماي دوكمنت تي فايدتها ايه الماي دوكمنت تي يا جماعه اقولك زي ايه انت عندك في جهاز التليفون بتاعك النوكيا او الاندرويد السامسونج أي تليفون عامة أو أي تليفون صيني، التليفون شيء طبيعي بيبقى فيه ميموري، حاجة بسيطة وحاجة سهلة، أي تليفون مثلا فيه ميموري، تمام؟ زي النوكيا زي السامسونج زي ال جي زي السينيو إريكسون زي الألاكتل، أي أي نوع تليفون، طيب، التليفون ده فيه ميموري وفيه بلوتوث. كلام جميل طب انا نهاردة عشان ابعد لك ملف عن طريق البلوتوث للتليفون هيروح فين ما تقوليش هيروح في الرسائل هيروح في ملف اسم ملفات المستلمة هيروح فين في ملف اسمه الملفات المستلمة الملفات المستلمة دي هي عبارة عن الماي في الكمبيوتر الملفات المستلمة لما تدخل جواها هتلاقيها مقسمة هتلاقيها متقسمة video image audio music هتلاقي بعد كده ايه document تمام وهتلاقي جميع الأنواع جوه ايه الماي دوكمنت بتاعتنا واللينك والفوفريت والبيكيتشار والماي فيديو والسيف ايوه وسي والسيف جيمز والسيرش تمام طيب وايه ثاني وفي جواها حاجه اسمها داونلود دي حاجه اساسيه دي حاجه اساسيه بس الداونلود دي ما بتنزلش مع الاصدار الناس اللي شغال على الويندوز ما خدتش بالها قبل كده تاخد بالها دلوقتي إن الويندوز نظام الويندوز سيفن أو أي أي ويندوز بيتنصب معاك مبينزلش فيه الفايل بتاع الداونلود لأن أنت أساسا نازل عندك في الويندوز فايلات جاهزة عندك الماي ميوزك والماي بيكتشر والماي فيديو دول نازلين جاهزين طب ده بينزل إمتى معايا؟ ده بينزل معاك لما بتنصب الداونلود مانجر لما بتنصب برنامج تحميل بينزل معاك الفايل ده هو اللي بينزله بينزل معاك بينزل بقى متقسم جوه تمام الكومبريسيت والدوكيمنتس تمام والميوزك والبروجرام والفيديو اوكي كده وصلنا لحاجه معينه لما هدخل جواها انا دخلت على الانترنت مثلا ونزلت فيلم مثلا الفيلم لما ينزل هينزل لي هنا في الداونلود ماشي هينزل هنا بقى مش هينزل هنا هو المفروض ينزل هنا بس احنا عاملين برنامج خارجي عن الاصدار بتاعنا اللي هو الداونلود احنا لو هننزل عن طريق الويندوز هينزل لنا هيبقى هنا كده هتبقى هنا كده ولو نزل عن طريق المتصفح بتاعنا بينزل بيبقى في الماي فيديو بره هنا او في الماي بيكتشر او في الماي ميوزك او في الماي دوكومنت تمام طيب <تصفيق> هنا اتفقنا ان الفيديو هينزل في الفيديو والبرنامج هتنزل في البروجرام البرامج هتنزل في البرامج والاغاني هتنزل في الميوزك والدوكمنت هتنزل في الدوكمنت والكمبرست هتنزل في الكمبرست اللي هي الملفات المضغوطه تمام شرح مستوفي شرح ساهل شرح جميل نشوف بس الوقت عشان الوقت ما ي... ما يسرقناش أه... كامل يا جماعة ان شاء الله وبإذن الله شرح القادم يبقى فيه شرح أكبر وأوسع وأجمل ويبقى حاجة شيقة جدا بإذن الله كان معكم أخوكم عبد الحميد حشاد من قناة الحريف المصري مدونة الحريف المصري لخدمات الكمبيوتر والإنترنت لمزيد من الشروحات والدروس يا جماعة زورونا ما تترددوش في أي حاجة أي استفسار أي سؤال أنا موجود في أي وقت إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته